Іван єдиний спортсмен, який представляв Хмельниччину на цих змаганнях, розповідає тренер викладач дитячої юнацької спортивної школи Динамо Дмитро Воділовський. Змагання проходили в місто Костанца, Це країна Румунія. Прийняло участь близько 180 чоловік з п'яти країн. Було 18 клубів. Це по одному, по одній віковій категорії Ю-16. І наш вихованець зі Ворог Іван прийняв один-єдиний учень, один-єдиний спортсмен зі збірної Хмельницької області, збірній Україні. Це другі міжнародні змагання спортсмена, каже Дмитро Боділовський. Це не перші змагання, перші Івана змагання були в в Бухаресті, в яких він теж посів третє місце, а це вже другий такий старт міжнародний був в, в місті Костанця, де, де також він посів третє місце. Іван Заворук розповідає, найважчою була сутичка з українцем. І першу сутичку виходить, я пропускав. І на другу сутичку виходив зразу на, на українця. Теж були, Ми з ним були разом на зборах, тренувалися, хорошо друг друга знаємо. І він був до того вже розім'яний, поборовся перший круг. А я, виходить, перший круг пропускав, і тому чуть не хватило, напевно, більше розімненості, роздуплюваності. Виходив на нього, виходить, ще свіженький, і було тяжко війти в так боротьби. Українцю пограв, наступні три сутички виграв, говорить Іван. Виграв тими прийомами, які відпрацьовую на відпрацюваннях, які відпрацьовував на зборах, на тренуваннях, які мені показував Дмитро Сергійович, тими, в принципі, тими, і вигравав. Ну, найважче боротись з українцями, тому що самі, самі сильніші, а гармони Молдови такі самі. Не, не дуже сильні. Не дуже з Булхаром боровся теж так самі. За словами Івана, дзюдо займається шести років з першого класу е -е, на тренування, виходить, я жив одному домі з хлопчиком, який ходив на тренування на дзюдо. Він був на мене на пару років.